Συμπολίτες μου, έχουν περάσει ήδη 33 μέρες από το πρώτο μήνυμά μου για την πανδημία. Έθεσα τότε ένα σαφή στόχο, να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα, υπομένοντας και ατομικές θυσίε. Και αυτές τις θυσίε τις κάνατε με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Προστατεύτηκαν έτσι όλοι οι Έλληνε, κυρίως όμως οι πιο ευάλωτοι. Και κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο, ώστε να οργανώσουμε καλύτερα το Εθνικό Σύστημα υγεία. Σα αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη αλλά και την πειθαρχημένη συμπεριφορά. Αποδείξαμε ω λαό ότι έχουμε μεγάλε εσωτερικέ δυνάμει και αντοχέ. Δείξαμε τον καλύτερό μα εαυτό. Και αν αυτό μα προσφέρει μια εύλογη ικανοποίηση, γιατί όχι και υπερηφάνεια, μα εξοπλίζει ταυτόχρονα με πρόσθετο κουράγιο να συνεχίσουμε τη μάχη. Ο πόλεμος δεν κερδίθηκε ακόμα. Τα κρούσματα μειώνονται, όπω και ο αριθμό των ασθενών στι μονάδε τη θεραπεία. Η παραμικρή επανάπαυση, ωστόσο, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε οδυνηρό πεισογυρίσμα. Στο διάστημα που πέρασε, είχαμε και θα έχουμε ακόμα δυστυχώ απώλειες, πολύ λιγότερες όμως, από όσες θα είχαν να είχαμε ακολουθήσει άλλη πολιτική. Γι' αυτό και θα επιμείνουμε στον δρόμο που χαράξαμε. Θα συμβουλευόμαστε πάντα του ειδικούς. Η επιστροφή στην κανονική ζωή θα γίνει σταδιακά και σε φάσεις. Και μόνο όταν αυτό θα τεκμηριώνεται από επιστημονικά δεδομένα. Πάνω απ' όλα, θα συνεχίζουμε να προστατεύουμε για καιρό τους ηλικιωμένου και όσους πάσχουν από βαριά χρόνια νοσήματα. Συμπολίτε μου, μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση άλλαξαν πολλά μελιγκιότητα ταχύτητα. Αλλάξαμε κι εμείς. Πιστεύω προς το καλύτερο. Ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας στίζεται ήδη, καθώς σε μόλις πέντε εβδομάδες έγιναν όσα δεν γίνονταν επί δεκαετίες. Συναντήθηκα και μίλησα με του ανθρώπου τη πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία. Θαύμασα τι ικανότητε, την αφοσίωση και τη θέλησή του. Και διαπίστωσα από κοντά ότι μαζί με τα κτίρια και τα τεχνικά μέσα εξυγχρονίζονται και οι αντιλήψει για το ρόλο και τον τρόπο λειτουργία τη δημόσια υγεία. Η ανώφευση του ΕΣΥ δεν σταματά εδώ. Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση να προσθέσουμε αμέσω εκατοντάδε κρεβάτια εντατική θεραπεία, ώστε να προσεγγίσουμε γρήγορα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πανδημία υποχωρεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τον επόμενο χειμώνα και πρέπει να μα βρει έτοιμου. Μαζί με το ΕΣΥ, ωστόσο, νέα μορφή παίρνει και το σύνολο του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίε του ψηφιοποιούνται και απλώνονται για να εξυπηρετούν πιο εύκολα και πιο σύντομα τον πολίτη. Συνταγογραφήσει και πιστοποιητικά εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά. Το Gov.gr έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα και την κάνει πιο εύκολη. Οι υπάλληλοι εξοικειώνονται με την τεχνολογία, ενώ μέχρι σήμερα σχεδόν 5 εκατομμύρια είναι οι συμμετοχέ μαθητών αθρηστικά σε ψηφιακέ τάξεις με τη βοήθεια δεκάδων χιλιάδων φιλότιμων εκπαιδευτικών. Πολλέ επιχειρήσει μα αποδεικνύονται ανθεκτικέ και ευέλικτε. Άλλε στρέφουν την παραγωγή του σε προϊόντα τη συγκυρία, όπω τα αντισηπτικά, και άλλε συνεργάζονται μεταξύ του για να προσφέρουν στα νοσοκομεία υλικά υψηλής τεχνολογίας, όπως μάσκες, τρισγιάς εκτύπωση για τους ιατρούς. Την ίδια ώρα, Έλληνες επιστήμονες είναι παρόντες σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται εναντίον του ιού, ενώ η κινητοποίηση της κοινωνίας εκφράζεται πολυδιάστατα, με τις μεγάλες δωρεές ιδιωτών, με τον εθελοντισμό χιλιάδων πολιτών, αλλά και με την πειθαρχία όλων. Και το στόχος είναι Συμπολίτε μου. Με την υπεύθυνη στάση σα, δαμάσατε το πρώτο κύμα του κορονοϊού. Γιατί και νοσηλευτέ, ένστολοι και πολιτική προστασία στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Και στο πλευρό του πολλοί άλλοι μαχητέ αυτή τη νέα καθημερινότητα. Οι υπάλληλοι των των τροφίμων, τα παιδιά που μεταφέρουν έτοιμο φαγητό, αλλά και οι εργαζόμενοι που καρτούν νύχτα μέρα τις πόλεις μα καθαρέ. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μα. Είναι σίγουρο πω όταν περάσει η κρίση, θα βλέπουμε αλλιώ του ανθρώπου που γεμίζουν τα ράφια των θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνος του. Και θα λέμε καλημέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδειάζουν τους κάδους τη τον μα. Δεν θα είναι πια όρατη, όπως ήταν ίσως για κάποιους. Πολλοί έπρεπε να βάλουν την προστατευτική μάσκα για να λάμψει από πίσω τους το φωτεινό τους πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο της προκοπής και της αλληλεγγύης της αυριανής Ελλάδος. Και θέλω να του ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά εκ μέρου όλων των πολιτών. Το μεγαλύτερο κέρδο να ωστόσο, από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση έχει όνομα και λέγεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη προ το κράτο, προ την κυβέρνηση, προ τον συμπολίτη. Γιατί μέσα σε 50 μέρε διαλύθηκαν μύθε δεκαετιών και βήκαν συμπεράσματα που θα μα συνοδεύουν για καιρό. Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, πω το κράτο πρέπει πρωτίστω να αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του και πως όταν το κράτος δεν γίνεται λάφυρο της εξουσίας, τότε μετατρέπεται σε αληθινή πολιτεία. Όχι σε ένα κομματικό προορισμό, αλλά σε μία ομπρέλα φροντίδας για όλους, που αναθέτει την ευθύνη των κρίσιμων τομέων στους πιο άξιους. Αυτή η παρακαταθήκη εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας δεν πρέπει να φύγει μαζί με την πανδημία, γιατί θα τη χρειαστούμε για την επόμενη μεγάλη πρόκληση. Την ανάταξη της οικονομίας μας. Η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε μια πρωτοφανή κρίση και αντέδρασε γρήγορα. Διαθέτει περισσότερα από 14 δι για να στηριχθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσει και εξασφαλίζει ακόμα 10 δι ευρώ ρεστότητας και πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ήδη 750.000 εργαζόμενοι εισπράττουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Σχεδόν 200.000 άνεργοι πήραν παράταση στο επίδομά του σε παραπάνω από 500.000 επιχειρήσει έχουν ανασταλεί όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και 85.000 επιστήμονες δήλωσαν συμμετοχή σε προγράμματα αμοιβόμενη τηλεκαδάρτησης. Σήμερα ανακοινώνω μία ακόμα πρωτοβουλία προς μία ειδική ομάδα του πληθυσμού. Οι 155.000 μακροχώνια άνεργοι της πατρίδας μας θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Προσοχή, όμω. μέχρι σήμερα θυσιάζουμε συνειδητά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 Γιατί ένα πόλεμο σε εξέλιξη απαιτεί εφεδρείε. Θα μοιραστούμε τα βάρη τη κρίση με τρόπο δίκαιο όπω το κάνουμε μέχρι σήμερα, για να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυσιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Στην αρχή αυτή τη περιπέτεια, ζήτησα την ισχύ τη εμπιστοσύνη σα και μου την προσφέρατε απλόχερα. Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά σα την ανταποδίδω καθημερινά. Δεν ξεχνώ όμω ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επαόριστον. Μετά την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απειρόβλητο της ανάγκης δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Γιατί καμία έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να αμφισβητεί τη δημοκρατική ευαισθησία. Η Βουλή οι Βουλοί και θεσμοί λοιπόν λειτουργούν παρά τους περιορισμούς. Όμως θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα μετά την πανδημία πρέπει να είναι μια ανανεωμένη Ελλάδα. Η κρίση ίσως πλήγωσε. Θα μας έχει όμως οπλήσει με πολύτιμε εμπειρίε για να οικοδομήσουμε ένα πιο ισχυρό και σύγχρονο κράτο. Γιατί ακριβώ, τα μεγάλα βήματα που γίνονται τώρα είναι όπλα που μπορούν να κάνουν αυτή την πρόσκαιρη δοκιμασία μοχλό σταθερή πρόοδου, να εντάξουν τι σκοπιμότητε τη στιγμή στο στρατηγικό σκοπό του μέλλοντος. και έτσι τα μέτρα τη επικαιρότητα να γίνουν πυροδότη διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για κατακτήσει που θα μα βοηθήσουν, ώστε μετά την καταιγίδα να κάνουμε μια νέα αρχή. Με άλλα λόγια, μετά την εμπειρία του κορονοϊού, είναι στο χέρι μας η ανάγκη του σήμερα να θεμελιώσει την αναγέννηση του αύριο και το σκληρό παρόν να γίνει πρόλογος πιο αισιόδοξων καιρό. Κλείνω με τις εξή σκέψεις. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας είχα τονίσει ότι στη μάχη κατά του COVID-19 ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Σήμερα σας λέω ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα. Μια πραγματικά μεγάλη εβδομάδα στην οποία αποτυπώνονται φέτος, τα πάθη και οι θυσίες μας για να ξεπεραστεί ο Γολγοθάς της πανδημίας και να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αυτό το Πάσχα θα το θυμόμαστε ως το Πάσχα της αγάπης, αλλά και της ευθύνης. Θα το περάσουμε χωριστά από δικά μας πρόσωπα και μακραία ίσως από τους τόπους μας και δίχως προσκύνημα στις εκκλησίες. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, αλλά η υγεία των πιστών. Έτσι, όμως, θα δικαιώσουμε και το αληθινό μήνυμα της μεγάλης γιορτής, που είναι η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Με τον τρόπο τη, αυτή η μεγάλη εβδομάδα αποκτά μια ξεχωριστή πνευματικότητα. Μας φέρνει αντιμότωπους με τους φόβους μας, αλλά και τις προσδοκίε μας. Μας σωθεί να μείνουμε ταπεινοί και να αναλογιστούμε τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή μας. Ας μείνουμε λοιπόν στο σπίτι, για να ανταμόσουμε πάλι, υγιείς και δυνατοί, όταν περάσει η τρικημία. μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητέ. Γιατί μία κλωστή χωρίζει τη νίκη από την καταστροφή. Αν δεν τηρήσουμε μέχρι τέλου τι συμβουλέ των ειδικών, μπορεί να διαλύσουμε όσα πετύχαμε. Στον ορίζοντα, φαίνεται η στιγμή που τα καταστήματα και τα σχολεία θα αρχίσουν να ανοίγουν με βήματα. Οι μηχανέ τη οικονομία να ξαναζεσταίνονται. Και οι άνθρωποι να συναντιόνται και πάλι στου δρόμου, στι δουλειέ, στου χώρου άθληση. Όλα αυτά, ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν με σύνεση, με σχέδιο, με τους γιατρούς πάντα να μας συμβουλεύουν, με νέες συνήθειες, με την ατομική υγιεινή να έχει γίνει τρόπο ζωής, με ξεχωριστή φροντίδα για τους ηλικιωμένους μας και με τα τυχόν κρούσματα να εντοπίζονται και να απομονώνονται αμέσως πριν γίνουν απειλητικά. Το πιστεύω. Είναι στο χέρι μα να φέρουμε πιο κοντά μα το μέλλον που επιθυμούμε. Και προσέχοντας σήμερα, να κάνουμε το αύριο ακόμα πιο φωτεινό και αισιόδοξο. Το μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Καλή Ανάσταση σε όλους και σε όλους.